ખ <Marvel> ખ hayi nahi lo nahi par hame hame rana shiv malya har re suni aafat aavi par hame hame rana shiv malya પછી મે <gurly> <adjustments> <Okay> મે મજારાગ નુય આપ્તો? મેનો જાગાગે જાગે જાગે તો લગન કીતાભે ને જાગે ને ને ને ને ને ને ને ને ને ને ન� เธอเอฟโล બાળક બની ખબર નથી પણ અમારા સ્વરાજ માં પોતાના બાળક ને ઢગુ રેરી મે ્રી આત્મા <poundýbige> ارے کو کدی ممی پپا دادا کدی مارتا دادا کدی نہ مارتا मारता राजा कदीन मारता मम्मी परो मिठो मावो मम्मी मारो मिठो मावा मम्मी परो मिठो मावो मम्मी मारो मिठो मावा पप्पा तो के सरपंच पप्पा तो के सरपंच पप्पा तो के सरपंच पप्पा तो केसर पेंडा पप्पा तो केसर पेंडा पप्पा तो केसर पेंडा ए जीवा ला लागे मने ए जीवा ला लागे मने अरे ए जीवा ला लागे मने ए जीवा ला लागे मने कत आइसक्रीम जीवा